Концепція мінімалістичного стилю життя популярна, про це багато говорять, що треба звільнятися від зайвого, не купувати непотрібні речі і тому подібне. Поняття мінімалізму дуже близько до тематики мого YouTube каналу нічого зайвого, тому в цьому відео я спробую розібратися з цим поняттям і акцент зроблю саме на дизайн інтер'єрів. Але я буду дивитися, аналізувати, як людина з маркетингу, навіть просто як звичайна людина, а не професійний дизайнер. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Коли ми говоримо про стиль життя людини, то так чи інакше стиль звички все це буде знаходити своє відображення у просторі, де вона живе, в її будинку або квартирі. Ми організовуємо свій простір відповідно до своїх цінностей і цей простір, він трансформується, живе, змінюється разом з нами відповідно да, до нашого способу життя. Тому ми і будемо робити акцент саме на дизайн інтер'єрів в цьому відео. Отже, стиль-мінімалізм в інтер'єрі – це дизайн, в якому характерні стриманість та строгість в оформленні. Головним чином це досягається за допомогою використання таких функціональних предметів інтер'єру, геометричних форм та поєднання двох якихось базових кольорів. Вкрай важливо про оформленні приміщення продумати простір і це є основне продуманість. Дуже часто через свою назву «мінімалізм» він може сприйматися як щось недороге, а це не так. Мінімалістичний інтер'єр вимагає дуже ретельного підходу до планування та проєктування. І все повинно бути продумано, і саме так досягається основна характеристика стилю, коли в інтер'єрі є все, все зручно і немає нічого зайвого. І це не може бути дешево. Для оформлення таких інтер'єрів використовуються, звісно, якісні матеріали, може навіть щось робитися на спеціальне, на спеціальне замовлення, щоб оптимізувати простір, зробити все максимально зручно. Стриманий декор, багато світла, чорно-біло-сірі кольори – все це буде створювати таке відчуття простоти, коли нічого не обтяжує і за цією простотою буде стояти реальна продуманість дрібниць та функціональність кожної деталі. На мінімалізм як стиль в інтер'єрі корисно подивитися на прикладі Японії. Однією з найважливіших особливостей японської архітектури як традиційної, так і сучасної є наявність такого порожнього простору. Створюючи простір, японські традиції намагаються максимально зберегти порожнечу або пустоту. Тут треба додати, що ми маємо інші тенденції і ставлення до пустого простору. Коли ми бачимо приміщення, в якому пусто, ми намагаємося обставити цей простір. Це пов'язано з тим, що більшість людей якийсь час або довгий час жили у маленьких квартирах, коли не було культури продумувати інтер'єр. Головне завдання – це у маленький простір втиснути максимум. Так от, мінімалізм в інтер'єрі – це не про те, що потрібно все викинути та залишити там, пару речей. В кімнаті залишається одне ліжко та тумбочка. Якщо ви бачите щось подібне – це не мінімалізм. Жити в такому складно і це незручно. Мінімалізм – це про те, що, що всього достатньо і це зручно, але простір так продумано, що все вписується в інтер'єр, щоб максимально зберегти вільний простір. Як правило, мінімалізм передбачає відсутність чи мінімальну присутність якихось речей на поверхнях, на меблях, картинок на стінах. Мінімалізм припускає, що в нас всього достатньо, нам жити зручно і у нас немає нічого зайвого. І саме це є філософія життя. Цю достатність і достатність її потрібно відчути ми повинні розуміти, скільки нам достатньо, а що саме для нас зайве. І для кожного це буде своя відповідь. До речі, в японському мінімалізмі є термін вабі-сабі. У прямому розумінні вабі-сабі – це пошук краси в недосконалості, насолода простими радощами життя. Перш за все, принципи вабі-сабі зосереджені на справжньості, на прагненні зберегти таку автентичність. Сабі перекладається як краса, що зберігається протягом часу. Це патина, це старовина, подряпини, потемніння, От все, що накладає вік. І в цьому є краса речей, яку треба побачити. Звісно, можна створювати речі під старовину, і такої, такого сьогодні багато, але справжній стиль в Абісабі це відчуття цінності, яку накладає час. Те, що відбувається в процесі тривалої взаємодії. Для кращого розуміння про йшо мова пропоную до вашої уваги уривок з книжки про Вабі Сабі. Якийсь час цей термін на заході використовувався як предметник для упису певної естетики. Зазвичай його пов'язували із сільськими пейзажами, недосконалостями та потертістю екологічними матеріалами та фактурами. З цим поняттям асоціювалися приглушені та природні кольори. Зелень, синюватий, нейтральні, сірі і ржаві відтінки. Але це не вабі-сабі в істинному значенні слова, про яке ми говоримо. Зміна сенсу відбулася досить давно, коли допитливі іноземці, заінтриговані дивним поняттям, спробували зрозуміти його сенс. Японці, яких вони розпитували, не могли підібрати слів для опису і у відповідь просто вказували на предмети прості чаші, кімнати для чайної церемонії або пожовкле осіннє листя. Всі ці предмети пов'язувалися з відчуттям, хоча насправді не були ним. Термін вабі-сабі – це філософське поняття відчуття сутності краси. Сподіваюся, ви змогли це трохи відчути. Два бісабі це про стан, і для цього і створюється простір, в якому хочеться просто бути. Речі тут лише допомагають це відчути. Якщо ми говоримо про інтер'єр, то тут мова не йде про те, що щось повинно бути зламаним чи не працювати. Ні, навпаки, тут про повагу до речей, і їх які ремонтують, реставрують їм, дають друге життя, і немає, звісно, потреби купувати щось нове. Поговоримо про скандинавський стиль. Більшість людей скандинавський стиль асоціюються з білими стінами, дерев'яною підлогою та сірим диваном. Це дійсно більше про такі нейтральні предмети, кольори, які не кричать. Також цей стиль не тільки про таку стриманість, це і про зручність і функціонал. Тут в інтер'єрі немає такої ретельної продуманості, тому що в основі лежить ідея, що інтер'єр він живий і може змінюватись, наприклад, оновлюватись. Тут активно використовуються готові конструкції, рішення, наприклад, ZK, і тому такий інтер'єр доступний, він недорогий в порівнянні з іншими. Чи правильно такий інтер'єр назвати мінімалістичним? про терміни не сперечаються, про них домовляються. Якщо подивитись на скандинавський стиль з точки зору кольорів, тут немає нічого такого яскравого, тут багато простору, тут світлі приміщення, тут пусті поверхні, то можна сказати, що це мінімалізм. Але якщо брати до уваги термінологію дизайнерів інтер'єру, вони це сприймають трохи по-іншому. Можна сказати, що... Стиль-мінімалізм більше схильний до перфекціонізму, де повинно бути все продумане. Скандинавський стиль тут все простіше. Це про гнучкість, оптимізацію, використання готових рішень і передбачається, що простір буде трансформуватись та змінюватись. Тому справжній інтер'єр стилі-мінімалізм не буде дешевим. А скандинавський стиль може передбачати таке більш просте ставлення до простору і може передбачати також і оптимізацію витрат. Давайте ще поговоримо про стиль лофт, який теж може асоціюватись з мінімалізмом. Історія стилю лофт з англійською це прикладається як, як горище бере свій початок всередині минулого століття зі Сполучених Штатів. Почалося з того, що фабрики та підприємства, що знаходилися у центральних районах міста Нью-Йорк, не змогли оплачувати оренду і були змушені перемусити виробничі потужності за місто, а будівлі продавалися за копійки. І ці приміщення почали купувати художники, музиканти, креативно-моделець, в якої не було достатньо грошей. І так, там облаштували житлові приміщення. Основа цього стилю – це використання приміщення не за призначенням. Оскільки під квартири використовували старі фабрики, то невід'ємним елементами стилю стали ці оголені цегляні стіни, великі площі та високі стелі, відкриті комунікації, труби, дерев'яні балки. Щодо меблів, то часто меблі купувалися десь на ринках, те, що вже було в використанні. І це теж додало певних відцінків, стіль передбачає поєднання чогось дуже різного. Тобто цей стиль формувався в пермних історичних обставинах і так, тут дійсно є місце ідеям з мінімалізму. До художників, музикантів, серед яких були талановиті люди, приходили в гості заможні люди, які помітили цікавий інтер'єр, який популярний навіть і досі. Якщо говорити про сучасний прояв, то справжнього лофту бути не може, бо він передбачає використання приміщення не за призначенням. Те, що колись, наприклад, було виробничим цехом. Ми можемо говорити про стилізацію, і тут треба бути обережним. Треба попрацювати, щоб цегляні стіни, труби виглядали гармонійно. І ні в якому разі не обрати в щоб зекономити на штукатурці, та не обробляти стіни, залишити без тінькування. Це трохи інша історія. Якщо зробити резюме і додати пораду щодо розуміння мінімалізму, то перше, важливо для себе відчути, що для мене достатньо. Тут у кожного відповідь буде своя індивідуальна. Звісно, є схожі потреби, як то ми всі звикли до пральних машин. А от посудомийка, ось тут же можуть бути різні думки. Мінізмалізм – це не тоді, коли мало, а коли достатньо, зручно і нічого не обтяжує. Тобто нічого зайвого. І так, то для кожного це своя формула. Якщо ми говоримо про дизайн інтер'єрів, якщо це не ваша професія, то ви маєте право не розбиратись у всіх тонкощах, термінології, деталях кожного стилю. Ви маєте право розуміти термін мінімалізм так, як це зручно вам. Але якщо ви звертаєтесь до послуг дизайнера, ви повинні домовитись до, про терміни і пояснити ваше розуміння. І це можна зробити, наприклад, коли ви показуєте, що вам подобається. Тобто підібрати інтер'єри і навіть в деталях розказати, показати, що привертає вашу увагу? Тоді дизайнер, він зорієнтується, він зрозуміє, про що ви, про який саме стиль. Чи то скандинавський стиль, чи то про справжній мінімалізм. Також він зрозуміє ваш смак і вам буде простіше працювати, і не буде непорозумінь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була для вас корисна ця інформація. Ставте вподобайки. У нас продовжується війна, але ми тримаємось. Віримо у нашу перемогу, допомагаємо, донатимо, робимо все, що ми можемо, не опускаємо руки. Я дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео.